مقارنة بين لاعبي المنتخب المغربي والجزائري لنبدأ حارس المرمى بونو ظهير أيمن حكيمي قلب الدفاع سايس قلب الدفاع ماندي ظهير أيسر بن سبعيني وسط مهاجم بن غولي وسط مدافع بن ناصر وسط مدافع زروقي جناح أيصر بلايلي المهاجم إسلام سليماني جناح أيمن رياض محرز والآن لنعنين الفائز الاسم الذي يذكر كثيرا في التعليقات هو الفائز